З села Зелений Гай на благодійний захід приїхала Наталя з донечкою. Жінка розповідає, розваг для дітей не вистачає. На даний час така незвична ситуація у нас з воєнними діями, діткам немає де погуляти, немає де нічого. Ну і то нам весело, даде. Кажи, покажи качельки, класно тобі? Дочки вчора було день рівня. ми відсвяткували, а сьогодні нас пригласили на таке мероприятие. Піцу, сирна, томатна, дуже добра, вкусна. Дадоч. Музику нам включають, граються дітки. У мобільному фургоні волонтери з Шотландії виготовляють піцу в чотирьох пічках, розповідає Ольга. До Миколаївської області приїхали на запрошення поліцейського, аби розважити місцевих дітей та дорослих. Це благодійна організація шотландська Швон Страс. Вони приїхали на кордон з Польщею в ем, кінці лютого, роздавали для біженців там какао, чай, кава, щось там гаряче. Потім, через два місяці десь, коли зрозуміли, що там біженців мало, потрібно щось там ще робити, Вони Почали виїжджати до Львова там на один день, бо вони боялися, думають, ого війна в країні. Ми Спілкуємося там, через поліцейських, через когось ще там, просто розклади робимо. Тут чотири пічки, там стіл, виносимо ще там два або три столи і готуємо. Є в нас стіл там, де ми розкриваємо піци. До селища полігон привезли діток з батьками сусідніх сіл, розповідає Олександр, поліцейський Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Мною було ініційовано приїзд вказаної благодійної групи Шевон Страст», щоб надати дітям, взагалі дітям, трошки якісь абарви, краски в наш нелегкий час, накормити їх піцею а також мешканці села Полігон. Ну, здійснили підвоз дітей, особисто не перераховували, але були з села Зелений Гай, село Воднік, должен був під'їхати, ще не проконтролював, село Миколаївське, село Полігон село Шевченкове, і зараз повеземо дітям село село Шевченково для реви. У віддаленні села поліцейський завіз під суддітям самостійно. Разом із тим чоловік провів інструктаж з правил дорожнього руху та як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.